На сьогодні у нас три команди. Тобто, Олімпік виступати планує, планує у прем'єр-лізі. Тобто, три команди Луганськ. Потрібно дивитися, що з Маріуполем. Тобто, там ще не так давно було дуже весело. Ну і плюс у нас є клуб Фантом чи не Фантом Севастополь. Тобто є Новінський, є якесь його бажання. Якщо він перевезе команду до Миколаєва, питань немає. Тоді все зрозуміло. Там в Миколаєві стадіон потрібно налагоджувати, робити щось. Але зрозуміло, що і як буде завтра, післязавтра. А з командами Донбасу тільки питання. Зараз грати, звичайно, вони там не зможуть. І готуватися це відповідно. І це, звичайно, буде впливати і на легіонерів. Ну, не кожен з легіонерів захоче опинитися в подібній ситуації. Ні для кого не секрет, що деякі легіонери вже висловили бажання поїхати з України. Наприклад, той же Бернард, який в збірній Бразилії, дуже не хоче повертатися. Навіть представник Дніпра, ну, там ситуація не в, проблема не в Дніпропетровську, але Джуліано, використовуючи те, що знає за кордоном про Україну, він наполягає на розірванні контракту. Так, з компенсацією, зрозуміло. І навіть Коломойський вже каже, ну доведеться, доведеться нам віддавати Джуліану, Він не хоче. Така ситуація буде не з одним і не з двома легіонерами, які поїдуть. Хтось лишиться, комусь доведеться ще доплатити. С -с Система яка? якщо людину беруть, ну, наприклад, хорошого бразильця, беруть в Європу. Це одна ціна. Україна – це ще коефіцієнт. Казахстан більше коефіцієнт. Але зараз, враховуючи те, що відбувається в Україні, коефіцієнт у нас буде такий, десь як Тірік, грозний. Відіскоп спортивне відео.